بسم الله الرحمن الرحيم نصيحة دايما ساعة ما تيجي تبدأ تذاكر رياضة أول حاجة نبدأ بيها اللي أنت خدته في الحصة اللي أنت حليته اللي أنت النواتج بتاعته قدامك ورقة وقلم وحله تاني بعد كده ابدأ طبق على الأفكار المشابهة وبعدين نبدأ في الأفكار الأحلى رياضة من غير ورقة وقلم يبقى أنت بتهزر بتضيع وقت على الفاضي رياضة مفيش حاجة اسمها إن احنا نقرا قصة أو نقرا أمثلة ونقول احنا ذاكرنا عشان تشتغل رياضة ورقة وقلم حل كتير حس إن أنت تقدر تجمع أفكار كتير ذهن وإيد دايما بنقول لو جالس دايما مش هتنسى طبقت بإيدك مش هتنسى أبدا ربنا يوفقك